A, a la gent que t'està veient, d'acord? Llavors no estaria més, ja et dic, no cal que aneu corbata, però potser millor aquell dia pues, posar-se una mica eh, més en vestit. Això ho fa, Això ho fa normalment eh, la gent de vostra edat, que heu presentat poc en públic, i llavors pues, eh, comencen a, a moure's, no? Eh, les presentacions... Eh, i, bueno, al principi... Això fins a cert punt és habitual. Una manera d'arreglar-ho és gravar-se en vídeo. Tothom suposo que més que més té una webcam a casa o una camere digital que pot gravar vídeo i te n'adones d'un munt de coses que no ets conscient per res. Llavors et serveix per, per minimitzar-ho. Aquesta aquí eh? Normalment, doncs, com que fem allò d'esquí al Pol Pol i aquí la xuleta, per què ensajar, no? Llavors, és un altre als errors. L'efecte contrari a moure's molt nerviosament és la gent que es queda com així, garretivada, no? que dius, ostres, està viu? Llavors, ni heu de moure's molt ni heu d'estar així tota l'estona. Heu d'intentar doncs, ser una mica com sou vosaltres, no? Aquesta és una de les que em fa ben ràbia, que és quan llegiu el text de les diapositives.